Salam, hər vaxtınız xeyr əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. BMT İnsan Hüquqları Şurası Azərbaycana 259 tövsiyə verib. BMT İnsan Hüquqları Şurasının işçi qrupu Mayın 17-sində bəzi ölkələrin, o cümlədən Rusiya və Azərbaycanın milli hesabatlarını müzakirəsi zamanı irəz sürülən tövsiyələri təsdiqləyib. 115 üzv dövlət Rusiyanın ünvanına tövsiyələrlə çıxış edib, 11 ölkə isə öz suallarını bundan öncə göndərib. Beləliklə, bu ölkə 317 tövsiyə alıb. Moskva bu ilin sentyabrından gec olmayaraq İnsan Hüquqlar Şurasının 39-cu sesiyası başlayana qədər tövsiyələrə reaksiya verəcəyini vəd edib. Azərbaycana 135 dövlət sual ünvanlayıb. Bakı 259 tövsiyə alıb. Onların arasında söz azadlığının təminatı, seksual azlıqların hüquqları, müxalifət yönlü internet saytlarının bloklaması, seçkilərin və referendumun keçirilməsi şərtləri ilə bağlı suallar var. BMT İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissiyasının idarəsi tərəfindən hazırlanan hesabatda bəzi QHT-lərin mövqeyi ümumləşdirilir. Belə ki, onlar LGBT nümayəndələrinin kütləv həbsini və onlarla sərt davranışı pisləyiblər. Bakı Şəhər İcra Həkimiyyəti Əmlaş Məsələləri Dövlət Komitəsini məhkəməyə verib. Bakı şəhəri icra hakimiyyəti əmlak məsələləri dövlət komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reestr xidməti Bakı şəhər ərazi idarəsini məhkəməyə verib. Bir saylı Bakı inzibati iqtisadi məhkəməsinə müraciət edən Bakı şəhər icra hakimiyyəti torpaq üzrə çıxarışın ləğv edilməsi barədə tələb irəli sürüb. İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs kimi də İlham Mahmudov göstərilib. Növbəti xəbərimiz Səhiyyə naziri Oktaş Şirəliyev ürək mərkəzini deputatdan aldı vəkili. Azərbaycanın tanınmış cərrahı Rəşad Mahmudov Bakı ürək mərkəzinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb. Bu barədə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev dünən sərəncam imzalayıb. Xəbəri Rəşad Mahmudovun öz təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Bakı ürək mərkəzi ilə bağladığı müqavilənin müddəti mayın 18-də bitib. Müqavilənin müddəti artırılmadığına görə onun işinə xitam verilib. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rəşad Mahmudov Səhiyyə Naziri vəzifəsinə iddialı şəxs təqdim edilirdi. Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin əzlində ürək mərkəzi ötən ilin may ayında yaradılıb. Mərkəzə həmin günlər Rəşad Mahmudov rəhbərliyidirdi. Bakı abaddlıq xidməti milyonlarla manatı hara xərcləyir? Daha etraflı növbəti sujetimizdə. Qərbə şəkildə yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələndirilən Bakı abaddlıq xidməti adlı özəl müəssisənin fəaliyyəti dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin talan edilməsi ilə yeni ehtimallara yol açır. Çoxmilyonluq maliyyə axınlarını nizamlayan Bakı icra hakimiyyəti səxavətli şəkildə milyonları özəl strukturlara xərcləyir, İş dövlət strukturlarına çatanda isə xəzinənin qapısı demək olar ki, bağlanır. Onlarla şirkət və ya fiziki şəxs bu qurumdan mallara və ya xidmət göstərilməsinə görə müqavilədə nəzərdə tutulan bəbləği belə ala bilmir. Kimin sən nə vaxtsa açdığı büdcə ventlini isə heç kim nəzarətə götürmək barədə düşünmür. Təsərrüfat obyektlərinin sahiblərinin başı haradasa bir ay hesablama palatası auditoriyalarının və ya vergi müfəttişlərinin sorğularının yerinə yetirilməsinə qarşır. Üstəlik, demək olar ki, hər bir yoxlama zamanı hansısa ciddi bir nöqsan ortaya çıxır. Yeri gəlmişkən, auditoriyalardan birinin ötən ilin yekununa dair hesabatı diqqətə layiqdir. Həmin rəydə yaşılaşdırılma işi ilə məşğul olanların kənardan sifarəşlərinin qəbulunu effektiv şəkildə təşkil etmədiyi, yalnız yuxarıdan həvalə olunan planlı işlərlə kifayətləndiyi qeyd olunur. Yəni, sadə dillə desək, yalnız dövlət sifarəşini yerinə yetirirlər. Son xəbərimizi diqqətinizə çatdırıq. Qızıl Amnissiya gözlənir. Millət vəkilindən Şadxəbər. 2018-ci ildə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən ən yüksək ƏF fərmanının imzalanması gözlənilir. Bunu Milli Məclisin Deputatı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının və Prezident yanında ƏF Məsələləri Komissiyasının üzvü Məlahət İbrahim Qızı bildirib. Məlahət İbrahim Qızı deyib ki, bu il imzalanacaq ƏF fərmanı ilə daha çox məhbusun azadlığa qovşacağı nəzərdə tutulur. Azərbaycan prezidenti yanında Əf məsələləri komissiyası uzun illərdən bəri fəaliyyət göstərir. Bu komissiya daim çalışır, müraciətlərə baxır. Ölkə prezidenti Canab İlham Əliyev və birinci vizsa prezident Mehriban xanım Əliyeva da cəzasını çəkən məhbuslara qarşı humanizmin tərəfdarı olub. Buna görə də zaman-zaman yüzlərlə insan əf edilib. Hazırda prezident yanında Əf məsələləri komissiyası müraciətlərə baxır və müvafiq işlər aparır. Cəzaların humanistləşməsi ilə bağlı ölkə başçısının qəbul etdiyi qərarı nəzərə alsaq, o zaman bu il imzalanacaq əv fərmanı daha çox məhbusa şamil olacağını söyləmək olar. Ancaq əv fərmanının dəyiq vaxtını söyləyə bilmərəm. Bu, canaq prezidentimizin bilavasitə səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Ancaq dövvət başçısı hər zaman olduğu kimi bu ildə ailələri sevindirəcək qərara imza atacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.